Belajar menulis huruf kecil t. Cara tulis huruf t. Langkah 1, lukis tiang tinggi. Langkah 2, buat tolak tepi. Lukis tiang tinggi, buat tolak tepi. Lukis tiang tinggi Buat tolak tepi Ti Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama Urof ti kecil Mari kita cuba Lukis tiang tinggi Buat tolak tepi Tulis ulang-ulang Buat sampai jadi